Venim d'una història llarga que recordem amb respecte. La d'un poble valent, la d'un país que no s'ha deixat trepitjar. Som la gent que surt als carrers, les famílies sense casa i les joves indignades. Som les lluites contra els privilegis i els abusos. Som la dignitat per sobre de totes les coses. La d'un país que vol ser lliure i la de totes les veus rebels. Perquè ja no ens alimenten molles.